Nowadays, you you the definition of insanity is all told שבוע טוב חבר אנחנו קוראים בשם של הנסו שלעת בשבת שיע של בטול נם ברמת מוד צילצוב מוד אסים אקונט כמו שצריך פונדסונים וגם גסביזת אז תקלה מאוד מינורית שטיפלנו בה עוד כמה שניות. גם אפשר לקרוא איזה מיני תקלה, אם בכלל. עוד 25, ממש התעוטט. שמנו תקל בטרנס, טיפלנו בזה. לא הגישו, אפילו. מה אתה אומר? קיצר, שבו איזה קטע. הלכתי לשנות, אני חוזר. כל המסכים על הגשר, נהיינו. לא. הלכנו, טיפסנו. וואנה, מפוזרים. במסדר הוא אדומי והצפוני. אסחנו את זה, לפוף שתי נקות. בחזרה. עם החוטים, לא ימים. אף אחד לא סבב. לא אוקיי, כשבר, נחתי לך משרון המשרחי. ובאלה, אין אין סדר, אין אוכל, אין כלום. נפצתי למשרחים, למעלה ויש לך. ו... אוקיי, אוכל שתי נקות. בלי להביא אני חזר. זה נערב ממשיץ. אקבל אני שמעה מהמשטרת של הביק, זה לא היה נמתה, זה את מותה南山, זה לא היה לומד את הבלוש, כי זה אמנו אמינו את כל שמשו לומד, ומשתנה, את כל זה, מה יגיד מונדוביק? לא יודע, מה זה? דור ראשון, אנחנו שם בוגרים. מה אני יודע? החשמל, החוטים, הכל על זה, שום דבר לא עובד. השקה, דוחה אותו, זרתי את השקע, הכל עבד, פיקנתי הכל לבד, לקחתי מזילית, שפטפתי את ההדשה, הכל טוב. תגיד, למה אתם מתרשים לג'ניאל נכבד? שאני עניין עם. פיצר, לקחתי שפיצר, לקיתי פקוש, שפשפתי את הקדימה של ההדשה, ורשפת פה. פיצר, אשר עולה לפה, חצי משתגע עליי, עבד את השמעה שלי. שים, דחוף דחוף, שומע לך, מצמיח, לא נצטר. זה, ילפתי אותו מהגשר, רק לזה מחל לא נישאר אחרון המזרחי, ראים <אח> ומושה הלכו על ב-9 סבבה, רגעתי את כל הורמות רצתי, רחתי טיק-טק רגעתי איזה <אח> אבל <אח> לא יודע טיק-טק יגוא לבד, סגרתי בקום אפילו <אח> סגרתי את המחשבים עם העכבר, כמה מקוטים הידיים, ושאר מסל ורמל משפשת של בוקר אולי אולי אותי, כדי שרם טוב, אולי לטוב